السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته خاوتي شباب راح نهدر على حاجه نحسها ونعيشها دايما كما هاذ ليام لي كثر فيها فتام عام وجاي عام انتظروني بعد هذا الفاصل طموحنا غدنا والوعد والامل طموحنا جيل الى العلا يصل وش راكم وش صحتكم؟ المهم راني نحس في روحي نخطب عليكم خطبه الجو شباب نسالكم سؤال ونسألوا روحي على كل مره وفي كل اول عام جاي في كل اخر عام فايت تكثر فايت وجاي يعني فايت عام وجاي عام على خوتي جامي فات العوام ودخله وهو جدد شباب هذه هي سنة الحياه ما لازمش عند رايي المرضى بامر كما هذا خاطينا وما بيدينا شباب لازم نحوسوا على المفيد يخصنا واللي لينا كما يقولوها سبكري اللي يموش ليك يعييك خاطي المفيد متاعنا من منقدوش نطبقين من يدينا يا خاطي ومغمضين عينينا هيا يا خاطي هيا نتحركوا هيا نتحركو ونشوفو ونحطو حلول حتى وحلول صغيره يا خاطي، حتى وحلول صغيره لهذه الصعوبات نتاعنا و وف... لي... الصعوبات نتاعنا فينا مثال مثال يا خاوتي والحمد لله اليوم الجمعه وهو عيد المسلمين يا خاوتي تقراو فيه سوره الكهف نتاعنا يا الخاوتين نفهموها نشرحوها حتى استفادوا منها و وتاعدنا نفهموها هذا الحياه على على الرايح و جاي على العام رايح و العام جاي خالتي وصارت كيف يوم الجمعه يوم الجمعه يا خالتي لازم نقراوها لازم نقراوها يوم الجمعه بصح الساير الايام الساير ايام يا خالتي نقراو مثلا سوره البقره يا خاوتي ولو على سمانه يا خاوتي ونشرحوها بعقلنا نشرحوها بعقلنا حتى نلقاو روحنا قريناها وفي نفس الوقت شرحناها وكي يا خاوتي كي نديروا راح نتعلقوا حقولنا راح تعلقوا وروحنا وكل ذره فينا يا خاوتي بربي سبحانه بالقوة العظمى يا خاوتي بالقوة العظمى والمفيد مش عام جاي وهما رايح المفيد يا خاوتي نخدمه على روحنا ونقويه إيماننا بربي ولو كان عجبكم هذا الفيديو دعموني باللايك أبوني وفعلوا الجرس حتى يوصلكم كل جديد وكاين مزيد إن شاء الله وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته هيا يا اخوتي باي